Nebunie în Turcia, Erdogan se pregătește de a lovitura final. Partidul Justiciei sub dezvoltării. Islamo-conservator, aflat la putere în Turcia urmează să analizeze un în îndemn la organizarea unor alegeri prezidențiale sub parlamentare anticipate, a anuncat marci vicepremierul turc Bekir relatează relatează la Associated Press. Bozdag a făcut acest anunț după ce liderul Partidului Acțiunii Naționaliste, MHP, Devlet Bahçeli, un aliat al presublinierei dintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat ce alegerile programate în noiembrie 2019 ar trebui să fie devansate. Vahel a propus ca aceste alegeri să aibă bloc pe 26 august 2018. Nu are rost să mai prelungim asta, a apreciat el. Erdogan sub liniere i-a consolidat controlul asupra puterii în urma puciului subliniere liniere din vara lui 2016. În urma unui referendum, anul trecut, Turcia urmează să treacă de la un sistem parlamentar la un sistem prezidențial, care îi atribuie presubliniere din telui o majoritate a puterilor. Aceste modificări urmează să intre în vigoare la viitoarele alegeri.